Atacuri în rafal ale lui Adrian Nestase la adresa lui Victor Ponta sublinierei Traian Besescu, fostul premier s-a dezlămbuit, punea judectorii din complete. Rezboi total sublinierei acuzacii extreme în lumea politic după zvonul, conform ceruia Comisia Europeană ar fi transmis. În 2012, o scrisoare prin care se interesa de dosarele de mare corupție din România. Condamnat la pus sub liniere cerie cu executare în două dosare de corupție, Adrian Nestase s-a dezlăncuit. Fostul premier a lansat acuza fără precedent în direct la România TV, la adresa lui Victor Ponta şi Traian Băsescu. Raportul MCV era planificat să apar pe 16 noiembrie 2012 înaintea parlamentarelor,